Жителі Токмака, які евакуювалися до Бердянська, повертаються до рідного міста, повідомив Суспільному телефоном голова Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб. Там ми наобіцяли і їжу, і готелі, і бази відпочинку, але інколи вони живуть в школах, привозять їх в школах без їди, без нічого, і то люди повертаються назад. За словами Олександра Чуба, людям, які евакуювалися, обіцяли виплачувати по 10 тисяч рублів. Люди туди приїжджають, і там ніякого немає 10 тисяч. В крайньому випадку інколи дають бути неправди. Військовий оглядач Віктор Ягун зазначає, військові Російської Федерації бояться контрнаступу Сил оборони України. Тому вивозять з тимчасово окупованих територій колаборантів. Напевно, скоріше з будуть проявляти жест. Вони навчені кільким досвідом Харківщини і Херсонщини, і не хочуть, по-перше, щоб не було провалів з колаборантами, яких вони там кинули, тому що мало людей хочуть працювати на них на фоні того, що вони там покидали людей, обіцявши захист, а вийшло все не так красиво, як все, як сказали. Вони знищують всі матеріальні носії інформації, просто банально. Все, что можете, это дополнительное плавание установ.